مرحبا والى وسهلا فيكم بحلقه جديده uh, اليوم الحلقه راح تكون جميله راح نصور بهيدي المنطقه شو بيطلع معنا راح لكم شو عم نعمل راح uh, اشرح لكم نخبركم عن الاعدادات وكل هالأشياء هيدي uh, how are you doing today yeah good alright معنا كمان عن جديد يارا ما قلنا غنى عنا thank you for being here good the best uh, so uh, basically هذا موضوع تحطم الطائرات في هيك، ببعضنا مدينة الأشباح منطقة غريبة عجيبة فحنبلش نصور ونشوف شو بيطلع معنا. وللحلقة كمان اليوم عم بستخدم الفلاش الـ AD200، اوكي مثل ما استعملناه من قبل هلا عم نستعمله مرة تانية Okay, yeah, I'm going full power. Just your left leg a little bit more definitely. Yeah, that's it. Men with your back. Yeah, that's it. Okay, so uh, هلا اشتغلنا شوي على اشتغلنا ال... شوي على ال... البوز حناخذ uh, هلا شوية uh, صور uh, الاعدادات رح تظهر قدامكم، عم... فكرة الاعدادات عم يظهروا تحت كل صورة لأنه كثير ناس بيسألونا عن الاعدادات وينهم؟ الاعدادات عم يظهروا بس تطلع الصورة قدامكم طلعوا من تحت هتشوف الإعدادات والكاميرا والعدسة وكل هالقصص هيدي موجودين فما في داعي أخبركم إياهم لأنه أساساً حيظهروا قدامكم. Uh, hold your jacket. That's it. All right. Let's do one shot right here. More if you can. Uh, yep, that's it. End of smile. Smile, smile. Turn up a little bit more. Let's see how it goes. That looks good. All right, and you're looking right here. Oh, you know what? Turn to your face. Looking straight at the, the green car. والأضبط اذا كان معي عدسه عريضه عم بس العدسه العريضه عم استعملها لصور الحلقه فهلا هي بتنشي الحال مبدئيا المعلومات موجوده عندكم الفلاش عم استخدم تقريبا انا نص القوه مش القوة كامله نص القوه لهلا خليني اشوف منطقه تانية as you are turning face light this way اوكي هلا بس حنقل الفلاش لغير نقطه لقد نتركنا بهذه فخلينا ونحن من هون. من هناك من هناك من هناك هلا حننتقل. من طيارة ثانية، الطيارة دغري دغري اللي حدها اللي هي هون هلا رايحين لهونيك حاليا خليكم معنا هي ما حكيت على موضوع اي اجر لازم هي تكون لطعجة باتجاه الكاميرا لان مثل ما قلت لكم اخذ انا شوية فوز شوي قوي لانه عم صور مع معدن فهون ما بهمني ما بهمني اذا ما كان عنده آه تفاصيل بها المناطق الكيرفز يعني فمشان هيك بطلبت منها تعمل أي شيء بإجرة that's perfect that's beautiful فإذا ملاحظين صارت هي على العادي صارت هي طائفة حالة لأنه خلص صارت فهماني بالضبط بالضبط أنا شو عم بعمل صار فهماني كل شيء عم بطلبوا منها شو سببه رايح تبعيت شوي that's beautiful That's good. Alright, now if you can just do that. Actually that will do, alright, so basically إذا ملاحظين هيدا البوز اللي عملته شوي شبابي بس حسب لبسها وحسب المنطقة والطيارة وكل هالشيء هيدي لابقى فما في غلط, alright هون مش ضروري لأنه زوافي هيك لأنه حكينا أول شيء عن البوزات الشبابية بتكون شوي قوية وهيك هيدا البوز شوي قوي بالنسبة للفتات بس ولكن مش غلط أبدا إذا البيئة والمكان والإضاءة وكل هالقصص هيدي بتناسب لحتى يتاخذ هيك صور أوكي؟ بيوتيفول جورجيس up a little bit هيدي كانت حلتنا لليوم آه حلقة ما حبيت آه في عجة في الأمور come over Thank you. Thank you again, and again. Thank you. So عجل الأمور، حبيت آخذ صور يطلعوا على الكاميرا، ما بسيطة، ما أي شيء تعيدات. Okay, okay. و... uh... okay. We're leaving right now. You want? We're leaving right now. We're ending. Yeah. okay. Cool. Thank you. Appreciate it. Thank you. Okay. Uh, I'm not sure. اوكي okay, they can hear me sir. So. so, okay. So uh, عن جديد uh, بس إجى مرة uh, واحد من هدول الحراس هون بالغابة قلنا إنه خلص لازم نمشي ونحن كنا خلصنا. على كل حال uh, بشكركم كتير، uh, حلقة مش كتير معقدة، بسيطة، حبيت أعطيه uh, uh, شاركم فيها معلوماتي uh, كيف تطلع الأمور ما بعرف بس أنا بحاول الحقها ما بحب كتير حضّر صراحة. بتحب انه انتوا كمان تشاركوني بالحلقه شو عم بصير وهالأشياء هيدا احلى ما انه عامل عليها تمارين ومجربها وهالاشياء هيدي فبحسها لو بتطلع كذبه وما بدنا ننسى يانا ثانك يو سو ماتش ثانك يو اي كان ثانك يو اناف يانا بتعليقاتكم sure yeah, uh, uh, تنسوا تشكروا كمان يانا عم تساعدنا كثير شكرا من كل قلبي وحطونا بالتعليقات شير كل الحلقه مع اللي بتحبوهم بتحبوا تدعمونا ما تقصروا وثانك يو سو بحلقه جديده ان قريب باي